بقى أهل الترعيب نجل النواة ميسة ويكابر نجل النواة ميسة عليه علي ولا بطلق علي شاعر بذر الله الواحد أمليكي لأن أخبعي لأهل قدام نجيب نجيب بطلع لنا يا احمر الناضح اننا عتبه الترحيب نجنا النواميس ونكافح عشانك الطيب يا الطيب وزيد بازعاج ومغامر مالك نيالنا طوال وصاير التلحق كان نايم مضرب العطيب نشبع بها ديب والطايم مضربها كبر البطن الباب في <تصفيق> التكار مختبر حاجر الله الواحد الركيب لنوخ بعينه الحالدين قدام والي تجيب تجيب اطلع لنا يا حمار الناظر حنا عتبه هذا الترحيب نجنا النواميس والكافي عشانك الطيبين الطيب وزيد فزعات لعبها ذئب وطايب مضرابها كبري بطن البب في طبقها المختبى حايد شمسنا خلى النجوم تخب شعاعها يعم الناظر قبل تبان وشلعب جد تقع على الصابر حنا عتيبه هذا الترحيب نجنا نواة ونكابر نجنا نجنا ونكابر. هلال كابر عليه طلق على يهدف وانا بطلق على الشاعر باذن الله الواحد ونوخ بعينه الهادر قدام واللي تجيب تجيب اطلع لنا يا حمار الناضح حنا عتبه الترحيب نجنا النواميس ونكفه عشانك الطيبين الطيب وزيد فزعات ومغامر مالك ني الا وصاير انت شلفا لها مضرب العطيب نشبع بها الذئب والطايل مضربها كبر بطن البب في طبقها المختبر حايل <تصفيق> شمسنا النخل النجوم تخيب شعاعها يعمي الناظر قبل تمانن عم جايين من موقع طاهر وبد غيث تراه صعيب واشد في ما ضخم لابدك ان واقعها يصيب ما تقع على الصابر ما اطلع لنا يا حمار حنا عتبه هذا الترحيب نجنا النواميس سون نشارك انشارك الطيب وسيده فزعات ومغامر ما نقدر لا وشلفا لها مضرب العطيب نشبع بها الذيب والطايل مضربها كبر بطن البب في طقها المختبر حايل <تصفيق> شمس اللي خلى النجوم تغيب شعاعها يعمي الناظر قبيله مانن وشلعب العب من موقع الطاهيل وبد غيث تراه صعيب في مام مضخه ناقا علا على, على الصابر حنا عتيبه هذا الترحيب نجنا النواميس ونكابر نجنا النواميس ونكابر. هلال طلق عليه دب وانا بطلق على الشاعر باذن الله الواحد لا نوخ بعينه الهادر قدام واللي تجيب تجيب اطلع لنا يا حمار الناضح حنا عتبه الترحيب نجنا النواميس ونكفن نشارك <تصفيق> الطيبين الطيب ونزيد فزعات ومغامر مالك نيال الطوال النيب وصاير انت الحق وشلفا لها مضرب عطيب نشبع بها الذيب والطاير مضربها كبر بطن البب في طبها المختبر حايل شمس النخل النجوم تغيب شعاعها يعمي الناظر قبيله ما وشلعب العب من موقع طاهر وبد غيث تراه صعيب وش في ما مضخا نبدك وقعه يصيب ما تقع الله على الصابر ما تقع الله على الصابر هلال طلق على الهدب ولا بطلق على الشاعر بإذن الله الواحد الركب لا بعينه بعينها قدام واللي اطلع لنا ياحمار الناضح حنا عتبه هل نجنا النواميس والكافر عشانك الطيبين الطيب ونزيد فزعات ومغامر ما الطوال النيب وصاير وش الفن لها مضرب العطيب نشبع بها الذيب والطايل مضربها كبر بطن البب في طقها المختبر حايل <تصفيق> شمس النخل للنجوم تغيب شعاعها يعمي الناظر قبيله ما ننوش العب من موقع طيب أبد دغيث تراه صعب واش انت في بندقن وقعها يصيب ما تقع الا على, على الصابر حنا عتيبة هذا الترعيب نجنا النواة ونكابر نجنا النواميس ونكابر هلال طلق عليه اهدب وانا بطلق على الشاعر إذن الله الواحد الرقيب لا نوخ بعينه الهاديب قدام واللي تجيب تجيب اطلع لنا يا حمار الناضح حنا عتب الترحيب نجنا النواميس ونكفن عشانك الطيبين الطيب ونزيد فزعات ومغامر مالك نيال الطوال وصاير تلحق الناب شلفن لها مضرب عطيب نشبع بها ذيب والطاير مضربها كبر بطن البب في طبه المختبر حايل شمس النخل النجوم تخيب شعاعها يعمي الناظر قبيله ما ننوش العب من موقع طاهر وبد غيث تراه صعيب وش في على على الصابر مدقع على على الصابر اهلال على الهدب ولا بطلق على الشاعر باذن الله الواحد الركب لانوخ بعيد دام واللي تجيب تجيب اطلع لنا يا حمار الناظر عتبة الضيبة هل الترحيب نجنى النوامي سوي كافر عشارك <تصفيق> الضيب ينطيب وزجد فزعات ومغامر ملقني الرط والنيب وصاير انت الحقر وش الفن لها مضرب العطيب نشبع بها الذيب والطايل مضربها كبر بطن البيب في طقها المختبر حايل شمس اللي للنجوم النجوم تغيب شعاعها يعمي الناظر قبيله بمان وشلعب جايل من موقع طاهر وبد غيث تراه صعيب وش انت واقعد <تصفيق>